Bani, pus la zid. Metodele de reînviere PNL, faza pe filiale. Cum vor fi zburai liderii din funchi? reorganizare înainte de mobilizarea PNL pentru viitoarele europarlamentare, Punct un deziderat prin care Ludovic Orban vrea să obin un scor la primul său test electoral ca lider de partid care se leferească de soarta predecesorului său, Crin Antonescu, și se, îi permit supraviețuirea în fruntea acestui partid. Metodele la sâns de Dorifi alimentează temerile-i scenariile colegilor să i de partid care cred mai mult în Dorina de a președintelui lor, decât în inteniile acestuia de mobilizare a PNL. Până acum, din partid au plecat trei parlamentari liberali, Vergil Teac, Eusebiu Pistruidoru, Oprican. Motivele sunt diverse și si nu pot fi imputate toate lui Orban, ci mai degrabă la ei încă conflictuale dintre vechi liberali, și foti democrat liberali în unele judeiec. Un alt senator, Daniel Zamfir, a fost exclus din partid pentru atacuri repetate la adresa colegilor săi de partidii pentru susținerea acordată de PSD pentru proiectele sale legislative. Un lider de filial, Florin Alexei-a pierdut funcția, iar organizaia pe care o conducea, cea de sector 3, va rămâne fere întreaga conducere, dacă viitorul birou politic naional va valida propunerea BEX de dizolvare pentru un combat cu PSD. Iar aceste mici cu tremure sunt departe de a înceta în PNL. Urmează o serie de evaluări ale unor filiale cu probleme în la capitolul de reorganizare după fuziunea dintre cele două partide sau cu situații conflictuale între diveri lideri locali. Conform unor surse din conducerea PNL, da, pentru parlamentarii rebeli, astăzi la Bex. Se va introduce o formă de regulament intern pentru discutarea, susținerea i depunerea noilor iniative legislative de sorginte liberale. În cazul liderilor de filiale, procedura de evaluare i posibilele consecine negative pentru actualii liderii de filiale vor avea efecte pe termen mediu-iunii. Se vor face evaluări al filialelor, trimestriale, în conformitate cu noile criterii introduse la ultimul consiliu național. Unde vom avea două evaluări negative consecutive, vom trece la și schimb la nivelul conducerilor acestora. Putem să continuăm cu acei echip dacă nu dăm semne de revenire, nu sunt atrași noi membri în partidii doar neagme de funcții, ne-au explicat sursele citate. Cu alte cuvinte, virgulă, cele mai multe dintre organizaile județene cu probleme vor avea posibilitatea ca în termen de cele multase luni se le rezolve, În caz contrar, liderii acestora vor fi schimbai, iar birourile executive județene, dizolvate. Cele mai multe, nu-i capitala, unde după tiseanul unele schimbri? Dacă în cazul lui Alexei Al, filialei de sector 3, lucrurile sunt deja clare, virmule pe liderii de la nivelul sectoarelor 1, 5, 6 nu-i de deloc veti bune. Acetia au trecut deja printr-o evaluare a conducerii centrale, deloc pozitiv pentru ei, pe fondul antecedentelor de colaborare local cu PSD. Potrivit surselor citate, în ciudare condrilor conducerii naionale de a la la cu PSD la nivelul consiliilor de sectoare, s-au înregistrat noi cazuri în care consilierii liberali au votat cot la cot cu cei social democrați De cealalt parte, cei vizai de acuziile de non-combatii lips de opozie, se apre sus în ce sunt victimele doriniei de revana lui Orban. Bucuretiul a susținut la ultimul congres candidatura lui Cristian Buoi. Orban nu uiti nici ni iart, face acum ce tie mai bine. Este pentru prima dată. În trecut, când a fost ales prim-vice la PNL, a trecut la curând în prin filialele din capital care nu i-au susținut candidatura, virgule susțin surse din tabra liberalilor nemulumii de noul stil de conducere al partidului. De altfel, nu pâine sunt vocile care susțin ce prin aceste mesuri. Orban încearcă, de fapt, să le lase pe Cristian Bui, ferenicii o urm de influență la nivelul capitalei, ca un preambul la scoaterea acestuia de pe lista de viitori candida eligibili la europarlamentare. De altfel, potrivit surselor citate, Bui pare a fi abandonat partida pentru Bucuretii s-a reorientat pentru a obine susținerea din partea filialelor liberale din Banati Partium, punându i sperana că doi lideri locali puternici, Nicolae Robu de la Tim și Horge Falc de la Arad, îi vor susține candidatura pentru un nou mandat de eurodeputat. Între timp, după atât, la neam va merge secretarul general Robert Sigheartu pentru a evalua situaia din această filial, în condiile în care liderul mugur Kozmanciu nu se poate împăca cu decizia BEX de anulare a dizolvrii conducerii organizaiei municipale de Piatra Neam. Conform unor surse, este pretextul perfect pentru Orban de a impune o serie de măsuri drastice care pot merge până la dizolvarea conducerii filialei județene de demiterea lui Cozmanciuc, dacă taberele adverse din acest jude nu vor ajunge la înălegere. Iar problemele continuă. La nivelul PNL Vaslui există nenelegeri între liderii de partidii se preconizează, în curând, o despreire a apelor, acuz deputatul Daniel Olteanu. Prieten, nu mai e nici o urmă de îndoial ce PNL o o ire de mine. Am servit acest partid peste 20 de ani. Ultima dovadă întâlnirea regională care a avut loc în weekend în Bacu, destinat conducerii organizațiilor din zonii parlamentarilor, o întâlnire despre care nu doar eu nu am fost informat, ci unul dintre primarii PNL din Vaslui, care avea un cuvânt de spus, a scris deputatul PNL.